بیلسون یک از شاید قدیمی ترین کسایی بود که توی فضای آکادمیک مورد حمله بود یعنی مثلا دهه توی دهه از دهه 80 تا ده آگوست از آخر دهه 70 مورد تحت حمله بود با عنوانای خیلی عجیب غریبی که اصلاً به, بی... به هیچکدوم کنون... به اصلاً به شخصیتش هیچ تناسبی نداشت مثلا بهش میگفتن نژادپرست یا فاشیست یا های عجیب غریبی که بیشتر شبیه ناسزای است تا اینکه معنای دقیقی هم بکنه بود خیلی رئیس موزه برای چی داره در مورد آینده بشریت می میسه در مورد جانب اشناسی که بگه در حالی که اصلا برایش مهم نبود این حرفا و, و تاثیر گذار بود و خب این به مذاق خیلی خوش نمیاد دیگه علوم دقیقه وقتی از یه حدی پیچیده تر بشن از یه حدی گسترش بیشتری پیدا کنن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 You know, uh, what makes a scientist who's passionate enough about the subject to remain a scientist all their lives uh, can be some special event. This deserves, in fact, a more careful study than has been made, as far as I know, by educators up to this time. But generally speaking, uh, my impression is that most people become scientists and are devoted to the research part of it, making new discoveries all their lives, their careers. Uh, they are turned to that by some early experience. It can be very early in their childhood, or it can be a reinforcing experience during their education in um, high school, up to high school, or even into college. And sometimes it can be quite remarkable. It's uh, what you might call the Eureka event or the epiphany. Um, I remember one famous molecular biologist who was, made his career learning how to put DNA molecules together, he was one of the pioneers in it, confessed to me that really he got into this because when he was a boy, uh, someone gave him an erector set. So he spent a lot of time doing that and uh, erector set. So it was something he loved doing and when he saw biology he thought maybe he could work on molecules like an erector set. Well, he was very successful at it. In my case, uh, I started rather young. I was um, a kid who just loved going outdoors, and I loved reading National Geographic and seeing old uh, nature movies and adventure movies, and I just wanted, from from my boyhood, and it deepened as I went into high school, to end up being an explorer somewhere, you know, to go up the Amazon and find new species, and. And these you can call very simple, you know, even childish dreams, but they are what really move us for the rest of our lives. The French philosopher um, Camus put it very well when he said, all of a man, he should say, person, man or woman's creative life consists of the search Through all the detours and routes of art and thinking, to rediscover those images in the presence of which his soul first opened, and it's so frequently the case that what we would like to have is a um, a, a, a return, a, a reprieve, a, a, a, um, a, a an experience like that which. So as به طور طبیعی وقتی که ما مثلا یه ایدهی مثلا نظریه پیچیدگی دیگه سیستم ها رو داریم و خب یه کسی رو داریم که خودش شاید نیرومندترین مدافع مطالعات بین وشتهی تو دنیا بوده توی زمان زندگیش ناخداگاه به نظرم یه ارتباطی بین اینا باید باشه و خب هر که توی دوران یعنی بخش عمده ای از دوران زندگی ویلسون هنوز اون موج دوم نظریه سیست، پیچیدگی سیستما که تعریف داینا بعد به بعد شروع میشه هنوز تدوین نشد یعنی موقعی که مثلا کتاب سوسیوبیوولوژی داره می نویسه هنوز در واقع وارد اون فاز دوم نشدی هرچند اشاره اشاره‌های خیلی به اصطلاح زمانی بهش میشه توی اون کتاب اما خب اونم هنوز تدوید نشده نظری که بخواد بهش ارجاع جدی داده بشه ولی خاصا تو کتاب‌های اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 هم چنین چیزایی دیده میشه در واقع نسبت ویلسون و نظریه سیستم پیچیده چجوریه یعنی خودش کجای این روش میتونه تعریف کنه ببین میدونی دیگه نظریه سیستم ما دو تا موج در واقع داره یه موج موج در واقع یه موج مقدماتی اوایل قرن 20 هم داره که توی علوم انسانی اتفاقا شروع میشه یعنی مثلا اتفاقا خیلی از اینا آلمانی و آلمانیان و روسن بعضیاشون اینا اوکراینیان مال اروپای مرکزیان خیلیاشون چکن و یه موج ابتدای کار شروع میشه که اینا هنوز ایدهای علوم دقیقه نیست یعنی بیشتر تو زبان شناسی و فلسفه و اینا این ایده که یه کل داریم مفهوم کل داریم و اینو به علمی بهش نگاه کن و این تا دهه سی یعنی تا تقریبا شروع جنگ جهانی دوم یا جریانی توی اروپای مرکزی و کشور جرمنی هست بعد ادامه همینه که بعد از جنگ جهانی دوم میشه برتالنفی یعنی فون برتالنفی و متفکران همراهش ادامه این جریانند یعنی یه چیزی یه دفعه ناگهانی هم نبوده خود میدونیم میانه قرن بیستم اینا نظری سیستم های عمومی رو پیشنهاد میکنند جی استی. که ویلسون تحت تاثیر اینه یعنی ویلسون موقعی که سوسیو بیولوژی رو میمیسه تحت تاثیر دوتا چیزه یکی مفهوم ارگانیسم خیلی استفاده میکنه ویلسون ازش و در واقع کلمه ارگانیسم و بعد سوپر و مشقای دیگه اشو در واقع به عنوان برابر نهادی برای سیستم داره به کار میبره اینم توجه داشته باشین که لنفی خیلی هم قدیمی طرف ویلسون نیست اینا تقریبا هم دوران هستن و یعنی ویلسون به عنوان ما الان نگاه میکنیم میگیم طرف مالی داره جنگ جهان دومه ولی ویلسون مثلا مرد گونده‌ای بوده اون موقع برای خودش تا شکار میکرد و در واقع با یه نظام واژگان موازی همون مفاهیم رو صورتبندی میکنه ویلسون و همونطور که گفتی معتقد به اینم نبوده که شاخهای علوم انسانی و طبیعی اصلا دیگه تفکیکی دارن که خب ندارن اصلا این تفکیک عجیبیه که دوران مدرن ایجاد شده و بنابراین به راحتی حرکت میکرد این کلید واژه ها رو مثلا کلمه ارگانیسم توی حوزههایی که مربوط به جامعه شناسی میشه به تو مربوط به کاملا مثلا شناسی، موشگان به کار می برد و سوسیو رو تو این بافت میویسه در ادامه اون موج نظریه سیستم های عمومی جی و کی انگلیسیه دهه هفتاد ممی‌نویسه هفتاد میلادی که میشه دهه پنجاه خودمون و اون دورانی است که اتفاقا این ایده های سیستمی خیلی باب شده و توی جامعه شناسی هم اتفاقا اقبال بهش است یعنی تاکوت پارسونز که مونتارین جامعه شناسه در واقع دنیای آنگلوساکسون بود در اون دوران این سیستمی بود نگاهش و حرفای حسابی هم میزنه لومان در واقع ادامه پارسونز ده. اون دهه 90 ادامه این جریانه. و ویلسون در واقع رکن این گفتمان در حوزه علوم طبیعی و خب خیلی حرفای تأثیر گذاری داره کتاب سوسیوبیوولوژیش رو هنوز میشه خوند الان مثلا نزدیک 50 سال میگذره از روی این کتاب ولی کتابش هنوز خواندنی آموزنده است و ایده های بکر هنوز توشه موج بعدی یعنی موجی که در دهه‌ی 90 شروع میشه خیلی تحت تاثیر ابزارهای پردازشی جدید ماست یعنی اصلا نوع محاسبه کردنمون تغییر میکنه بعد رایانه ها. یعنی بعد اینکه رایانه های رومیزی به وجود میان دیگه همه یکی یکون رایانه دارن و بعد هم این رایانه ها و هم دیگه وصل میشه تو دهه نوید یعنی اینترنت دیگه شما دارین اون موقع شما مدل پردازش کردن داده هاتون اصلا یه دفعه فرق میکنه اینو معمولا بهش توجه نمیکنن که رایانهها یک تحول شناختشناسانه هم ایجاد کرد. رایانه و اینترنت یه تحولی در نوع پردازش اطلاعات علمی اصلا ایجاد کرد و به این خاطره که اون نگرش کلگرا، اون نگرش میان رشته‌ای باب شد و تثبیت شده الان با اینکه همه خیلی سیاسی بهش حمله میکنن ولی خب تثبیت شده است یعنی شما مثلا هر م... هر علمی جدی رو بگیرید مقاله رو نگاه کنید بالای نصفشون نگرش میان و سیستمیه یعنی مثلا مقالهایی که خیلی فقط توی حوزه یه نفر یه کاری توی فقط یه حوضه کرده باشه کمه نسبتا و ارزشمندم خیلی نیست یه کار درواقع تولید داده است کار علمی جدی محسوب نمیشه مثلا یه نفر فقط اون کار کنه دانشمند خیلی الان حساب نمیشه و توی اون چارچوب وقتی نگاه می‌کنید ویلسون درواقع پیر شده اون دوره شاید بهشن اینطوری گفت ویلسون به نظر من این موجه پیچیدگی رو خیلی نمیگیره و ویرسون یه خوردهم قدیمی بود نمیدونم یه خاطره من ویرسون دارم میخوام بگم برای اره ببین من تازه اینترنت و اینا برافتاد تازه ایمیل اومده بود ببین قضیه مال کیه و من داشتم پایان نامه کارشناسی ارشد اولمم رو می روی فیزیولوژی اصلا و خب احتمالا بدونی که من خیلی علاقه داشتم به اصلا از اولشم علاقه داشتم به موشگان و اینها و من پایان نامه دوره کارشناسیم. یعنی دوره لیسانس هم اصلا روی رفتار شنسی مرشاهر نوشتم و ویلسون تازه اصلا کتابش تازه وارد ایران شده بود و خب اصلا تازه اون موقع داشت مثلا کتاب چیزش دی انتس اون کتاب مشهوری که با هول بوبله رو نوشت که خیلی کتاب عالیه اون کتاب مالحظه هرسان یعنی 1170 من رفتم دانشگاه تازه اون کتاب هفتاد هفتاد یک اصلا اون کتاب نوشته شد خورشیدی و خیلی تازه بودین حرف و اینترنت یهدفه اومد و ایمیل اومد با اون شوه قدیم یعنی هنوز مثلا ویندوز چیز نبود و نمیدونم یادتونه با آلتاویستان می رفتیم تو اینترنت و یه وضعیتی بود و من براشم یه ایمیل زدم حالا پروازی بازیزی من رو ببین که دانشیل تازه فوق قبول شده بودن و برش ایمیل زدم به ویلسون که مجله ساینس پیدا کردم ایمیلش رو دیدم ایمیل هست تو. میشه ایمیل زد قبلا بعد نامه میوشتی یعنی قبلش من نامه نگاریم با استاده خارجه ایران میکردم نامه خطی میوشتی اون جواب میداد خیلی کار با وزید. بعد ایمیل زدم مثلا صبح من ایمیل زدم بعد از شبش مثلا جواب داد فکر کنم تغییر ساعتم بود فاصله جواب داد و خیلی فروتن و خیلی آدم چیز نظری سیستم پیچیده را من درست بلد نبودم دیگه اصن وارد نشده بودم اصلا شک نگرفته بود به تعبیری به اون شکل من تجالب بود که ایده هایی که در واقع من گفته بودم و خیلی استقبال کرده ازش و خیلی فروتنشو من گفته بودم من مثلا چه می‌دونم 22 سالمه و تو ایرانم و دارم مثلا لیسانسمو تازه تموم کردم یعنی دانشجو خیلی خورده پایی بودم و یه جای خیلی پرتی احتمالا از دیده ویرسون من این دقتی که این ادم خوندین پیغام رو و دقتی که جواب داد و فروتنی که داشت که اه چه ایده جالبی مثلا چه خوب مثلا این چه ایده جالبی من این چیزی که میخواستم حالا اینجا بگم اینه که اونجا من اشاره کرده بودم به اینکه پیچیدگی مهمه اب لا بلا و خیلی خام و ابتدایی و حالا در حد بچه‌ی کوچولویی که اون دوره داره نوجوانی که داره یه چیز ممیشه منتج جالب بود که اونم تو جوابش که آره پیچیدگی مهمه مونتاژ چارچوبش رو وقتی شما میخوام بگم متوجه مفهوم پیچیدگی بود حالا یه مشاهده شخصی مونتاژ توی چیز حالا کاری نداریم این کلی چیز ایجاد کرد مثلا میگفتن آ دوستان من میگفتن وای پیغام دادی و این جواب داده و خب اصلا چیز عجیبی نبود یعنی خب جواب میدن آدم ها دیگه جوابش هم مثلا یه پاراگراف بود اصلا خیلی حالا اتفاق خاصی نیفتاده بود ولی خیلی اون موقع این یه چیز خیلی شوک فرنگی مهمی محسوب میشه. مونتاژ مفهوم پیچیدگی رو دا... یعنی مهم بود براش مونتا کتاباشو وقتی میخونیم میبینی چارچوب سیستمای پیچیده نیستش یعنی به ن... و خب به نظرم میخورم طبیعیه این خاطره هم برای این گفتم که بگم کامپیوتر باز بود یعنی اینطوری نبود که اصلا از این دانشمند قدیمی ها که اصلا به کامپیوتر کاری ندارن و ایمیل نمیدونن چیه و اینطوری نبود هم اول اول ایمیل داشت جواب میداد به آدما مونتا اون که هست اینه که, اصلاییه که چارچوب پردازش به این شکل رو خیلی خودش به نظرم من مسلط نبود روش و خب البته مال دوران دیگری بود البته کارهای فراوانی در این مورد انجام داده با شاگرداش تو خیلی از این شاگردها خب آدمای خیلی مهمی اند دیگه هم تو گفتی پینکر یادم آدم می ولی خیلی دیگه هم هستن جریانی در واقع ویلسون درست کرد که خب شاگرداش که با خودش در ارتباط بودم با هم ایده های اون رو در واقع پیاده میکردن روی این خیلی در واقع لایه پیچیدگی اون وقت کار کردن و اضافه کردن به کارش دقیقا یکی از همین نکتا... نکاتی که دقیقا روز یه روز بعد از مرگش خیلی بهش اشاره کردن کسایی که باش در ارتباط بودن مخصوصا هم کارهای جوان ترش دقیقا همین بود که خیلی برای کسایی که دانشمنده جوانی بودن خیلی حامی و مشابقه بوده پینکر خودش میگه مثلا قبل از این که وقتی من نوجوان 15, -15 ساله بودم اصلا یکی از مشفقای اصلیش توی نامه نگاری با ویلسون بوده انگار کنسیدر easier for scientists including medical researchers, to acquire needed collaboration in mathematics and statistics than it is for mathematicians and statisticians to find scientists able to make use of their equations. It's important in choosing the direction you take in science is to find the subject of your level, at your level of competence that interests you deeply and focus on that. Keep in mind then Wilson's second principle. For every scientist, whether researcher, technician, teacher, manager or businessman, working at any level of mathematical competence, there exists a discipline in science or medicine for which that level is enough to achieve excellence. Uh. یه نکته دیگه ای که شاید بشه اضافه کرد اینکه که واقعا تاثیرش روی اندیشمندایی که باهاش کار کردن بوده این خوشبینی که نسبت به علم و آینده بشر ویلسون داره را انگار مشخصا مثلا تو کار استیون بیکر میشه دید بنظر میاد واقعا تاثیر عمیق گذاشته مثلا خصوصا کتاب اسمش یه تا اخیراً ترجمه شده فرشتگان اسم شورا نیوت آره آره ا ماچ بیتر آره آره حالا میگم بیتر آره. پرستگان فرشتگان uh, چیچی من بزن الان دکتر مردی هام ترجمه اش کرده آره آره آره بزن بزار... آره, آره. ما قصد توی اون کتاب و حالا کتاب چیز لوح سپیدش انقدر شواهد داره چارچوب فکرش که میشه گفت اصلا انگار انگار مستقیما شاید داخل بوده داخله نبارش اون دوتا کتاب و خب این خیلی به اسطلاح قابل توجهی تاثیر امیری واقعا روی اطرافیانش میذاشته خیلی خیلی یعنی توی چیز توی با جالبه اصلا نوعه میگم منشش مثلا به شما فیلمه ها شما فیلم درس دادنش ها رو نگاه کنید میبینین این که منش خیلی تاثیر گذاره خیلی آدم حسابی بوده ببین جالبه چیز خیلی اینجوری نبودن یعنی مثلا دو, دو نفر از دیگر دیگری بیستم که رغیب به ویلسانن برای اینکه مثلا بگی بزرگترین شخصیت فکری بیستم کیه یکیش ویلسونه یک نامزده مهم یکیش ویتگینشتینه و یکی دیگهش پوپره این ها که معمولا اسم میبرن ازشون پوپر یا آدم اصلا مریضی بوده یعنی از اینهایی بوده که عذیت میکرده شاگر دانشجو و خیلی اصلا آدم ناجور بلازه اخلاقی ارتباطش با آدم‌ها یه آدم خیلی ناجوری بوده ویتگنشتاین عمد نداشته مرض عمدی نداشته ولی مرض غیر عمد داشت ویتگنشتاین بسیار بدخونه من میدونم یا نه شاگردای ویتگنشتاین خیلیشون خودکشی میکنن اصلا یه چیز رایجی بوده یعنی تاخیر میکرد شاگرداشو نمیدونم حالا احتمالاً مال ویتگنشتاین اینطوری بوده که وصول نداشته خیلی اون خیلی عمدی نبوده. مال پوپر که اونم همین کارو میکرده ظاهراً عمدی بوده. اینا رو شما مقایسه میکنید اون وقت با منش و خلوخوی وینسن متوجه می‌شین چه آدم حسابی بوده. ما خوشبختانه تو ایران آدم حسابی حسابیامون اینجوری نیستن. یعنی خب ببین پوپر و ویتگنشتاین این آدم حسابی حسابین. یعنی حرفای جدی دارن می‌زنن. ویتگنشتاین به خصوص من خیلی برای احترام قائلم. آدم حسابیه واقعاً. منتهای همش آدم حسابیایی خب رفتارشون اینجوریه دیگه. ما تو ایران خوشبختانه نداریم، یعنی مثلا آدم جدی حسابی حالا مثلا یه آدمی که خیلی همیشه ایارژیان میدن بهش مثلا فروزانفره نسل قبلی تو این علوم انسانیا یا چیزه ناتل خان لریه اینا خیلی آدم های خوش اخلاقی بودن خیلی رفتار ویلسون اگه بخوای مقایسه کنی تو ایران با کسی شبیه ایناست شبیه ناطخواان شبیه خیلی خیلی ویژه شبیه ناتلخانلریه یعنی آدمی که هم نهاد درست میکنه هم ها رو جمع میکنه هم حمایتشون میکنه که اینا رشد کنن و خب خیلی از آدم رشد کردن کنار ویلسون دیگه. مال بعضی هاشو که مشهورن مثل پینکر رو پیترسون و اینا رو می شنایم. خب توی موتون وقتی وارد بشی مثلا علم تأسیس کرده این آدم یعنی سوسیوبیولوژی یه علمه شاخه علم و ویلسون در واقع دو تا علم تاسیس کرده برای این میگن بزرگترین دانشمند زنده بود تا چند هفته پیش دو تا علم تاسیس کرده یه علم رو خیلی جدی تو تاسیسش شرکت داشته توی تنوع زیستی پیشگامه ویلسون و کتابش با اینکه کتاب کوچیک ساده ای برای همه نوشته ولی خیلی خیلی کتاب تاثیرگذاریه این کتاب رو دکتر وهاب زاده عزیز ترجمه کرد تو ایران خیلی عین توپ ترکید اون موقعی که درآمد و خب سس بیولوژی و میرمیکولوژی یعنی دو تا شاخه زیست شناسی رو هم و دو تا شمیان رشته هم میان رشته‌ای رو مثلا تأسیس کرده این آدم بعد تو هر کدوم از اینا شما یه فوجی از دانشمندان می‌بینید که دانشمندان بزرگی هم خیلی خیلی‌هاشون خیلی مشهور نیستند در فضای بیرون آکادمی منتها آدم خیلی بزرگی هستند و اینا همه پرورده ویلسونن هم. یعنی در تربیت دانشمندان خیلی نقش مهم داشت The nub of the problem vexing a great deal of human thought is the general belief that a fault line exists between the natural sciences on one side and the humanities and the humanistic social sciences on the other side. In other words, very roughly between the scientific and literary cultures as defined by C.P. Snow in his, 19, his famous 1959 Reed Lecture. The solution to the problem, I believe, is a recognition that this boundary is not a fault line. It is uh, not a permanent epistemological division. It's not a Hadrian's Wall, as many would have it, needed to protect high culture from the reductionist bar barbarians of science. What we are beginning to, at last, understand uh, is that this line does not exist as a line at all. It is instead. a broad domain of poorly understood material phenomena awaiting cooperative exploration from both sides of what we perceive to be this line. I want to give you a moment to look at the this society is important in the academic fields that are in the academic fields and the اینکه خیلی نسبت به خدمتی که دارن به جامعه علم میکنن خیلی ناشناخته مثلا داشت همین یعنی به ذهن رسید که فکر کنم توی ایران از ویلسون سه چهار تا کتاب بیشتر ترجمه نشده مثلا من اینو مقایسه میکنم با شاید یه کسی که دشمن نه که دشمن خونی ولی از نظر فکری دقیقا نقطه معارضش قرار گیر مثلا هم دوره خودش مثلا یکم یک ساهابرماس و خب مقایسه دارم میکنم وزن کاری که اینو انجام میدن اگه سوال شاید این مورد تکفیر قرار بگیریم ولی به نظرم وزن کارشون اصلا قابل قیاس نیست یعنی یکیشون که واقعا علمو به معنای دقیقه کلم متحول کرده لقب شاید وارث دارویشت واقعا لقب درستی باشه براش یکیشون نمیگیم شخص شخصیت کوچیکیه ولی خب در حد اون یکی نیست واقعا و خب اون شخص دوم خیلی شناخته شده است تقریبا همه میشناسنش کلی کتاب در اش نوشته شده ازش ترجمه شده حتی تو ایران دعوت شده ولی خب درباره ویلسون ما تقریبا به جز کسایی که تخصصی مت... دارن زیست میخونن می یا مثلا حالا انسانشناسی شناسی یا انسان شناسی می انسانشناسی یا بعضی باستان شناسی پیش از تاریخ می راستش بخوام من کسی دیگه ندیدم که اصلا کتابی ازش نوشته باشه این خب یه ذره جای تأمل داره دقیقاً اینطوری ببین تو سه تا چیز سه تا اشاره دیگه میشه بسته طرفت رو ببین هابرماس که الان اسمش رو گفتی اصلا مشهور شدنش توی فضای فکری اروپا به خاطر بحثه که با لومان کرد یعنی توی فضای آلمانی زبان توی چیز دنیا آکادمی آلمانی زبان اصلا لومان مهمه هن، هنوزم همچنان لومان مهمه و در اون دورانی که در, در واقع ده هفتاد و هشتاد و اواخرش دهی 90 دهی 90 لومان دیگه پیر شده بود یعنی دیگه در واقع حوصله بحثی نداشت منتها اینا هابرماس با بحث کردن با لومان اصلا مشهور شد و شما به مثلا اصلا که اینا رو بخونید لومان خب نیکلاس لومان بنیانگذاره موج دوم یعنی موج پیچیدگی تو جامعه شناسی و یه آدم بسیار اینم خیلی آدم میان ایه اینم گرایش های سوسیوبیولوژیک داره این اینم قدیمیه خیلی شبیه ورژن لومان و موقعی که شما این دو رو با هم مقایسه میکنید اصلا عمق و دامنه و استحکام و با هر متغیری نگاه کنید اصلا قابل مقایسه نیستن اینا یعنی لومان اصلا یه قول عظیم است منم منتقد لومان هم دارم این حرفو می‌زنم منم یه نه. مثلا یه کتاب من اصلا در مورد لومان نوشتم منتشرم شده و پایان نامه دکتری منم نقد لومان بود اصلاً. یعنی مدل نظری که دارم در نقد لومان شکل گرفته ولی بسیار آموزنده است لومان بسیار قابل احترام هابرماس واقعیتش خب اینطوری نیست یعنی هابرماس یه آه البته ایده های خیلی جالب داره ایده های خیلی غلط داره در کنارش یه سخنگوی حزبیه بیشتر سخنگوی جریان در واقع سیاسی بیشتر از اینکه در پی حقیقت باشه و تو بحثاش با لومان اینو رو بعد اینکه اون و حابرماس این همه مشهوره و همه جای دنیا اینقدر مشهوره ببیشه در کشوری آنگلسالسان ویژه اونهایی که جنگ بردن اینطوری بگه و بعد تو ایران طبعاً و لومان اسمی ازش نیست چیز ویلسان حالا این دوتا چیزش بود سومین نقطه بحث هم بحث ده حرفتم. خود دکتر وحابزادی عزیز خودمون ببین اون کسی که اینا رو ترجمه کرده بدنیه چیز من اینو خوب یادمه موقعی که من شروع کردم تکامل درس دادن جوونم بودم یعنی مثلا مشه میدونم قضیه مربوط به دهه هفتاده ه 1772 اون موقع که شروع کردم به تکامل درس دادن تو اول تو مدرسه و بعدناله چند سال بعدش تو دانشگاه اصلا کتاب نبود در این مورد به فارسی و کتاب خوبا رو یه نفرم ترجمه کرده بود تقریبا همش کار یه نفر بود دکتر وحابزاده عبدالوسینی وحابزاده که دانشگاه مشهد تدریس میکنن و الان هم نمیدونم احتمالا الان هم تدریس کنن و بسیار خوب ترجمه کرده بود و بسیار خوب انتخاب کرده بود منطقه تو ایران شما چند نفر میشنستین دکتر وحابزاده رو بشنستن اصلا استاد خوب من که خیلی هم دوستش دارم ولی خیلی مخالفم باش دکتر یوسف عبازری رو چند نفر میشنستن که هابرماسیه هابر تو اون جریان. خب دکتر ابوزری که من خیلی هم دوستش دارم خیلی هم باهاش مخالفم خیلی جا استاد مشاور منم بوده خیلی هم حق داره به گردنم من کتاب لومانم اولین بار اون داد دست من و همیشه هم تا آخرش میگفت عجب اشتباهی کردم این کار کردم او رو همه میشناسن خب ولی دکتر فغاب کسی نمیشناسه میخوام بگم تو ایرانم هم دقیقا همین ماجرا هست یعنی یه ماشین تبلیغاتی ما دارین که بعضی رو بالا میکشه بعضی رو نمیکشه بعضی رو اصلا مسکوت میذاره و اینو می‌بینید در مورد آدمای جدی همه جای دنیا این رو می‌بینید تو آکادمی تو علوم انسانیشم هم اینه برای اینه که من پیشنهادم الان از همه این حرفا پیشنهادم بر دوستانی که این صدا رو میشنون اینه که اگر دارین این موضوعی رو دنبال میکنید ببینید به کی داره خیلی حمله کاراش رو بخونید حتما حالا خیلی وقتا اون حمله ها به حقه یعنی طرفدار چرند میگه خیلی وقتا به هر نیست خیلی وقتا طرفداری حرف جدی تکان دهنده و می‌خواد ساکتش کنه و هم تو ایران هم باقی جا این این رو به نظرم باید توجه کردش و حقیقت یه داور داره و منه یعنی هر کسی که میخونه اینا رو حق داره داوری کنه فکر نکنید داوری درباره حقیقت یه چیز ایه که در انحصار یه دانشمند که مثلا یه مدرک خاصی دارن برای داوری درباره حقیقت داوری درباره حقیقت, در حقیقت کار هر انسان نیست و ما وظیفه‌مون اینه که دنبال حقیقت باشیم وظیفه‌مون که داوری کنیم در مورد آرای دیگران و این وظیفه رو باید درست بجا بیاریم. وظیفه وظیفه که با ژورنالیسم برآورده نمیشه. ژورنالیسم ولی خیلی خوبه در بستش ولی حجت نیست در این مورد. Take a shot at it. So, yeah. um, can hi. you speak a, a little bit? I'm a bit hard yeah. of hearing. I'm sorry. Otherwise, <laughs> you're going to get this guy answering all the questions. So <laughs> okay. <laughs> uh, okay. So, um, our brain seems to have um, um, a fairly fairly evolved ability to appreciate and enjoy music, and this the music that we enjoy. Um, at least apparently, doesn't seem to be correlated with stimulus that we get from the outside world, but rather um, is our, of our own creation. So, you know, we don't hear Beethoven in, in nature, you know, so uh, or anything even remotely like it. Um, so, how, in some sense, what survival value does um, our fairly sophisticated and evolved uh, ability to appreciate music have. I know that, Steve, well, I'm not just trying to shove this onto you because one of my own graduate students did his PhD on neurobiology of music using uh, lesions for a amusica patients to figure out uh, what some of the controls of uh, music uh, uh, synthesis circuitry could be. But I know you've written on this uh, substantially, so I'd like you to answer that. Uh, it, it's an excellent question, uh, um, and it's a real uh, puzzle. I think part of the answer is that there's no reason to think that everything that people do or enjoy has survival value. That the given a brain that has a number of mechanisms that do have survival value, there can often be new combinations uh, that in, and in themselves don't. So when you have a species that's equipped with the um, circuits that give it a sense of pleasure in certain environments, in uh, pleasant landscapes, uh, with tastes of nutritious foods, with auditory patterns that can be analyzed. You have a species that also can manipulate the environment, control, use cause and effect to build things, to bring about consequences. You put those together and you've got a species that can figure out ingenious ways of stimulating its own pleasure circuitry, of basically getting at our pleasure buttons and pressing them, even if that short-circuiting doesn't itself have survival value. As, a simple example is junk food, uh, rich desserts, which certainly don't have survival value. But given a creature that evolved the taste for sweet and fatty and salty food, given a creature that over the past few centuries has invented food technology, we simply concoct artificial stimuli for the sole purpose of giving ourselves pleasure, exploiting circuits that did have survival value, but not necessarily fostering our own survival now. Now in the case of music, as you point out, it is a human creation, but it does tap circuits in the brain that must have existed for other purposes. One of the purposes is simply analyzing complex sounds into their waveforms, and there's good reason to believe that the ear and the brain do a kind of harmonic analysis and look for uh, frequency components that are in harmonic relationships, which is uh, the alphabet of, of tonal music. We also respond to the emotional contours in one another's speech, the uh, tone of voice that expresses anger, and sympathy, and sarcasm, and so on. We respond to uh, vocalizations that aren't part of language, but that express emotion, like uh, crying, whimpering, sighing, moaning, and so on. And so a hunch is that music consists of the ability to develop technologies, basically noisemakers in the world, that excite the same circuits in the brain that originally evolved to analyze complex sounds and to respond to the emotional coloring of one another's speech and voices now that isn't uh, i'm not completely satisfied with that as an answer because it doesn't explain the nitty-gritty details of tonal music but i think it's a uh, an entry into the problem